بشروني بطلتك يا قمر كل البدور من خدودك نور الكون ونور هالبلاد جيت بالفرحه يا ريان وانا كل سرور الفرح حاضر بنورك وضيك يا ولات الفرح حاضر بالنور وشي وشي هو عمر. هو عمر. وزانه وزانه اللي جانا شبل والشفل سبعة ثلاثة سنة من لفانا وزاد اللي جانا شبل من ذا كان له في قمة المجد والعيا حقوق روح عالمواجي وتوقعنا شهر يوم دوم من المواقف تبشر بالسعاد الفخر والجود والحين فيهم مشبعان يا عسى فريق يا ريان تباشير المهابه في جبينك ولا منك احد الختام اسقى صلاتي على جالس سدود شافع الكل <تصفيق> خمسة، <تصفيق> <ثانية> سبعة، <تصفيق> سبعة، ثلاثة، أومي الحلج النبلي الله <أصلحنا صيفاني> كل صغيره سياحه ملت ساعات سته سته خمسه صفر